Scandal pe referendumul pentru familie. Dragnea Itericianu, acuza-i de ipocrizie, sunt modele pentru ce au mai multe cesnici la activ. Dăptatul ustă, Matei Dobrovie, i-a acuzat de ipocrizie, joi, pe Liviu Dragnea subie pe celin popescut Itericianu, pentru ce susțin familia tradițională. De subliniere, I au fost cesetoriici de mai multe ori. Declaraciile au fost făcute în cadrul conferinței pentru organizarea referendumului pentru cesetorie. Sunt anumiti actori politici, liderii coaliției PSD-ALDE, care sunt Maria Pretoria ai familiei tradiționale. Iar ce Liviu Dragnea organizează un mega-meeting în luna mai. Domnul Liviu Dragnea sublinierei Domnul Tericeanu sunt apretorii familiei în care, sunt unii subliniere de modele de familii, pentru ce au mai multe cestnici la activ. Este o ironie fin, care devaluează o stare de ipocrizie. Pentru ce dumnealor se dau Maria și familiei, a declarat, joi, deputatul USR, Matei Dobrovie, conform Mediafax. Potrivit acestuia, PSD s-ar fi folosit de inițiativa organizării referendumului pentru familia tradițional pentru a abate atenția de la alte subiecte. PSD a încercat să folosească această inițiativă ce ceneas Nere. Referendumul pentru familie, de câte ori a vrut să abată atenția de la problemele zilei. De exemplu, pe ordinea de zi era în discuție pilonul 2 de pensie, este discuția despre ordonanta privind codurile penale sau problemele salariilor din sănătate, a mai declarat Dobrovie. Matei Dobrovie a precizat faptul că el este un susținător al organizării referendumului pentru familia tradițională, în ciuda faptului ce partidul din care face parte s-a poziționat împotrivă. Poziția mea personal, sublinierei aici, vorbesc strict personal, sunt pentru această inițiativă. Vorbesc în calitate de deputatul Partidul s-a poziționat împotriva acestei inițiative. Nu suntem într-un conflict, pentru ce suntem un partid democratic cu opinii libere, a mai declarat Dobrovie.